السادة المصالح الأمنية، السادة ممتني السلطات المحلية، السادة الضيوف، كل باسمه وصفاته، السادة الزوار الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته تحت رعاية وتشريف مولوي سامي نفتخر به ونرفع لأجله أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصر الله وأيده نفتتح جميعا اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الدولي لفروسية مالطا تحت شعار مالطا تراث أصيل ورافعة لتربية مستدامة وهذه أول دورة تقام بعد وفاه نقيب الشرفاء العالميين الاستاذ عبد الهادي برقا اكرم الله مثواه لذا نلتمس منكم بكل محبه من الجميع الوقوف لقراءه الفاتحه ترحبا على الروح الطاهره التي قدمت اعمالا وطنيه جيده ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على هذا الاثري الثقافي والموروث الروحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين امين. عما يصفون وسلام على ايها الساده الكرام أيوة ونحن نحتفل اليوم بهذا المحفل الثقافي والعرس التراثي الذي يرتكز على اصل وامتداد تاريخي عريق تفتخر به ساكنه جهه الشباب وتشارك فيه مختلف نسختها اليوم جسرا ل... جسرا للتواصل بين الثقافات وحوار الحضارات ومركزا لابراز الثوابت الثقافيه للمملكة المغربيه الشريفه ادام الله عزها ورفع الويه مصرية إن المهرجان الدولي في روسيا في ما لا يعد بهذه الصيغه موسما عاديا يقام كل سنة بطقوس احتفائية تعود على برمجتها البعض بل يشكل حالة تراثيا أصيلا مكنه ليصبح لبنة من اللبنات الأساس لتمثيل جسور التواصل بين أبناء جهة الشمال ومختلف الثقافات أخرى من أوروبا وآسيا وإفريقيا التي حضرت اليوم الثقافيه والعلميه وممثلين عن هيئات مختلفه قدمت احتفاء بتراث المغربي الأصيل جامع لكل تناوين الهويه الثقافيه لبلاد المغرب. حيث اطفانا رجل الله ايها الحضور الكرام فضاء شاملا يضم فسيفساء ثقافيه خيطها الناضج حب الخيل والفارس وهي مندرجه في رياضه ومنافسه شريفه حافظنا على احيائها واستطعنا من خلالها الحفاظ على موروث الاجداد لتتناقله الاجيال وتتحمل مسؤوليه مشاركته مع باقي قارات العالم. ولاجل ذلك ساهمنا في تعزيز هذه الرياضه النبيله وادماجها مستقبلا في حاله التراث الدولي لمنظمه اليوسكو بشراكه مع وزاره الثقافه كما نستشرف فتح افاق جديده